اخلاص اور اخلاص کی ضد کیا ہے ریاکاری کوئی عبادت اگر دکھاوے کے لیے کی جائے وہ شرک یہ شرک خفی کہلاتا ہے مال کی محبت کا شرک بھی شرک خفی ہے نفس کی اطاعت کا شرک بھی شرک خفی ہے اور یہ سب سے خفی شرک ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم منسلح فقط اشرکا و من يرائی فقد ومن ساما فقت اشرکا و من تصدہ یورائی اشرک جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کر لیا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کر لیا جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کی صدقات دیے وہ شرک کر چکا قد خد اشرکا قد اشرکا یہ ربی کے مزاج سے واقفیت ہو ماضی پر قد جو ہے تو وہ پرفیکٹ بن جاتا ہے کر چکا وہ شرک میں ملوث ہو چکا منسلح فقط اشرکا من ساما یورائی فقت اشرکا امن تشدق یور آئی فقط اشرکا اش اور تجزیہ کر کے یہاں تک بتایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور جب وہ یہ دیکھے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنے سجدے کو طویل کر دے تو یہ شرک ہے فرض کیجئے پانچ سیکنڈ کا سجدہ وہ کر رہا تھا اب اس نے سات سیکنڈ کا کیا ہے یہ دو سیکنڈ کس کے لیے ہے اس ایک سجدے کے دو مسجود ہو گئے وہ پانچ سیکنڈ کا سجدہ تو اللہ کے لیے دو اس کے لیے شرک ہو گئے ایک اور بات فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم شیر کے خفی کو پہچاننا اور دیکھنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ کسی سیاہ شب میں تاریخ رات میں کسی سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چیونٹی کو دیکھنا مشکل ہے تشبی کا بلاغت اور فساد کے انتہا ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک جوڑے کی دو جوتیوں کے مابین جو مشابہت ہے امت مسلمہ اور سابقہ امت بنی اسرائیل کی ان کے اوپر جو حالات وارد ہوئے ان میں وہی مشابہت تاریخ شب ہے سیاہ پتھر ہے اس پر سیاہ چیوٹی رینگ رہی ہے جتنا اس کو دیکھنا مشکل ہے اتنا ہی شرک خفی کو پہچاننا کدھر کدھر سے آپ پر حملہ آور ہو جائے گا کدھر کدھر سے آ کر آپ کی عبادت میں آپ کی توحید میں نقب لگائے گا اس کا آپ کو اندازہ ہو نہیں سکتا بڑا مشکل ہے بہت زیادہ چوکس رہنے کی ضرورت ہے اور اس کا علاج بتایا گیا ہے خاص طور پر عبادات کے ذمن میں کہ کچھ نہ کچھ عبادت نفل بھی کی جائے اور نفل عبادت اس طور سے کی جائے کہ کسی کو پتہ نہ چلے اب ہمارا حال ہو گیا ہے کہ ساری اگر کوئی عشاء کی سطرہ رکھتے پڑھتا سب سم کی سب مسجد میں پڑھتا ہے۔ حالانکہ صحابہ کے دور میں مسجد تھی فرائض کی ادائیگی باقی جا کر نماز گھر میں پڑھو گے وہ افضل ہے اور نوافل تو خاص طور پر اگر کسی کو تحجد کی توفیق ہو گئی ہے تو کسی نہ کسی طرح ڈنڈورا پیٹے گا اسے جی کیا کریں رات کو جاگنا ہوتا ہے تو. طبیعت جو ہے بڑی بھاری رہتی ہے ہو گیا اپنا ڈنڈورا پیٹ دیا تو اس سے تو مرض اور دو ہادشاہ ہو جائے گا ریاکاری اور بڑھ جائے گی اسی طریقے سے صدقات نافلہ فرمایا ایسے دو کہ داہنا ہاتھ جو کچھ دے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کسی کو پتا نہ چلے پتا اس سے وہ ریاکاری کی جڑیں کٹتی ہیں ریاکاری کی جڑیں جو ہیں دل کے اندر سے کٹتی ہیں یہ علاج ہے ریاکاری کا لیکن ریاکاری شرک